Internetleverantörer vill få den förbjuden. Så lyder rubriken på en bluffannons som figurerar på Facebook just nu. Den har länge florerat på andra språk men nu har turen kommit till svenska och till Sverige och vad passar då bättre än att vi tar tillfället i akt och sågar den längs med fotknölarna så att så få som möjligt går i fällan. Bluffprodukten som marknadsförs det är den här wifi-repeatern som bland annat kallas wifi booster, wifi superboost, wifi ultraboost. Kärt barn har många namn. Och som, gör, som görs om den De är både missvisande och eh, direkt felaktiga. Det finns framförallt två saker som jag skulle vilja att vi kollar på. En sak som bara är fel och en sak som är totalt vansinnig. Det som är fel det är påståendet att den skulle ge täckning i hela hemmet genom att förstärka wifi-signalen. Det gör den inte. Den repeterar wifi signalen Om man har en lång korridor kan man sätta den på mitten, som med vilken annan wifi repeater som helst, så skickar den vidare signalen med samma styrka. Det är alltså inte tal om att den på något sätt gör signalen superstark så att den kan gå genom väggar och liknande. Det finns ingen sån produkt. Men det som är vansinnigt när det gäller utfästelsen om den här produkten, det är det som står i början av filmen. Där står så här. Internetleverantörer vill inte att du ska känna till detta billiga trick. Leif Hammarberg och Torsten Kvarnström är två dataingenjörer. Och det kan väl hända att det finns två dataingenjörer med de namnen, men det är inte de på bilden, för den där bilden kommer från bildbanken Getty Images. De upptäckte ett sätt att förstärka wifi signaler omgående. Intressant översättning. Hur som helst, de säger att Internetleverantörer avsiktligen gör din anslutning långsammare genom att analysera din internetdataanvändning och strypa hastigheten och bandbredden under högtrafikerade timmar. Alla internetleverantörer gör detta för att lura folk att köpa dyrare internetpaket. Nej, eh, ingen internetleverantör gör det. Visst händer det att hastigheten går ner under högtrafikerade timmar, framförallt i fall man har internetuppkoppling via ADSL, alltså via telefonnätet, eh, eller via Doxis, alltså via kabel-tv-nätet. Men det är inte någonting som går att åtgärda genom att sätta in en simpel wifi-repeater som inte har någonting med internet att göra, utan bara repeterar den lokala wifi-signalen så att den når längre bort. Eh, det är alltså rent struntprat. Och jag behöver inte ens ha produkten här för att konstatera att det är ett struntprat, För jag känner till den här produkten sedan tidigare. Den har funnits med i många år och har figurerat under många olika varumärken och på många olika sajter. Här hittar vi den till exempel på kanadensiska Newegg. Här hittar vi fyra olika versioner av den på Amazon. Och gör vi en Google-sökning på wifi repeater så hittar vi den på massa olika ställen. Det här är en klassisk wifi repeater som inte är... Speciellt anmärkningsvärd. den är faktiskt ganska dålig till och med, men det återkommer jag till alldeles strax. De här utfästelserna som görs i reklamen, de är alltså helt felaktiga. Och det som är intressant, det är att när man klickar på länken för att köpa produkten, då hamnar man på en annan sida och lägg märke till att de utfästelserna då är försvunna. Och Det här är ett smart trick som Bluffmakarna använder. Vi köper inte produkten av de som gör reklamen. De som gör reklamen är affiliates som får en kickback för varje försäljning som de genererar. Men vi gör avtalet med en annan part och därmed så blir det lite av en gråzon för de har ju inte gjort något utfästelse om att den här produkten ska plötsligt plocka bort några spärrar som för övrigt inte förekommer eller förstärka signalen vilket åtminstone med de regel verk som finns så är det omöjligt att göra. Så eh, det här är inte den produkten som eh, man får intryck av att det skulle vara av reklamen. Eh, sen så hade jag inte beställt den här produkten här oavsett vad för det här är en typisk scamsida. Vi ser här att eh, Eh, om vi laddar om sidan, då står det Your 50% discount code has been applied. Attention, this code expires in uh, 30 minutes and 54 seconds. Och laddar vi om sidan. Då får vi 31 minuter igen. Laddar vi om sidan igen, då får vi 31 minuter igen. Det här är ett simpelt sätt och väldigt effektivt sätt skulle jag också tro som bluffmakare använder för att ge oss stress i kroppen. Vi ska inte ha tid att börja leta efter huruvida det här är sant eller inte utan vi ska bara köpa produkten direkt. De säger ju till och med här Do not browse away from this page. Det är viktigt att vi inte lämnar den här sidan utan köper produkten direkt utan att göra någon research för om vi gör det då upptäcker vi att det är en bluffprodukt. Även om det finns en hel del testsajter också som påstår att den är bra, men om man kollar på länkarna så är det affiliates länkar. Alltså de får betalt för att rekommendera produkten. Något vi för övrigt kommer att prata mer om i veckans podd så prenumerera jättegärna på den. Men om vi kollar mer på den här bluffsidan då hittar vi också här längst ner McAfee Secure, Trusty Verified och av någon anledning Norton by Symantec. Men de här sigillen är fake sigill. Om vi klickar på dem då leder de ingenstans. Det är inga länkar. Det här är bara tre bild Det är inte ens tre bilder. Det är en enda bild där alla, <går> där alla sigill finns med. Eh, det där är bara bluff. Om du ser ett sigill och du inte kan klicka på det och då komma till sigill webbplats och där läsa om sigillet så är det bara ren bluff. Vem som helst kan klistra dit de där logotyperna. Så köp inte den här produkten på den sidan och köp helst inte produkten överhuvudtaget för det är inte ens en bra WiFi-repeater. Den här WiFi-repeatern är från WiFi-generation 4. Idag använder vi WiFi-generation 5 och håller på att gå över till WiFi-generation 6. Så det som du ser här det är inget annat än en bluff, en scam och en dålig, utdaterad WiFi-repeater.